הסטוריבורד, הקו אל שיתלה שהתעלה בפרוסדורים של מוסדות ציבור שונים, יזכיר לילד בגן, דרך תלמיד בבית ספר, דרך עובדי החברה, וחלה במנכ״ל או נשיא, אישי האישי נועד להיפגש בתקווה המשותפת. ואו, אז תזרח לנו ההצלחה. לפניך הסיפורו של הקו האישי שלך, הנפגש בציור השיא האחרון, עם קווים נוספים בנקודת המגוז מלשון גז נסתר. היוצר נקודת חיבור נעלמת ולכן יש לה לנקודת החיבור המשכיות ממש כמו התקווה המשולה לקו האופק שהוא בלתי נתפס ולכן הוא הגורם שמניע. רציתי להתחבר להצלחה ובעצם בעצם מי לו? ולכן הרמתי קו טלפון שמעברו שמעתי את רציאל על רקע הים שיזכיר לי את קו האופק קוונו שאני אליה על קו אוטובוס ומשם ייקח קו רכבת שתוביל אותנו יחד לקו המשווה שבין ההצלחה לכישרון ההשוואה וההבדלה הוראו אותי לשאוף אל קו מחשבה המחובר לני בדרך היו לנו אפרות קשב בגלל שהימים ימי דור של הישך הדעת עם הבול של מידע וחשיפות. לקו פרסומי, קו אינטרנטי, קו האימות, קב אשראי, שלא לדבר על קווים נוספים כבר הזכרנו אותם בעמודים הקודמים. ואיפה אני שלי בכל הסיפור הצפוף הזה, הרארתי בכל כאני המחזר על הבטחים. אני רוצה את הקו המנחה האישי שלי, ובהבר הנקודה של ההצלחה, זעקתי בהחרשה. נזכרתי... שסוף מעשה במחשבה התחילה, לפתע, דווקא בתוך מבנה קרון הרכבת והנוף שנשקף ממה, כי לא בשמיים ולא מעבר לים וכדרכן של מציאות הבאות בעשרך הדעת, גיליתי את מגוז, המגוד העשויה לחבר אותי לעבר התקווה שלנו אז אתם באים The Path to Hope Flight is leaving Life's Gate. Are you coming? The Path to Hope Flight is leaving Life's Gate. Are you coming?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 to Hope Flight is Living Life's Gate. Are you coming? The Path to Hope Flight is Living Life's Gate. Are you coming?